على الصليب رامة أحمالي حضن أبويا يملك يا سد ضعفي يا جاتي حسب غناك في المجد يا غالي على الصليب رامة أحمالي حضن ابويا يملك ياني سد ضعفي واحتياجاتي حسب غنك في المجد يا غالي واقف يا ربي ومستنيني احكي معك علشان تغنيني من فضلك يا رب إرويني مية حياة جسدك يا يحييني واقف يا ربي ومستنيني أحكي معك علشان تغنيني من يا رب إرويني حياة وجسدك يا حين على الصليب رمت أحمالي حضن أبويا يملك ياني سد ضعفي وحتي يا جاتي حسب غنك في المجد يا غالي على الصليب رمت أحمالي حضن أبوه كياني سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك لمست حنانك تشفي آلام بكلمة منك تنقل جبال مفيش عندك يا رب محال عندك راحة وشبع وأمان لمست تشفي ألهام بكلمة منك تنقل جبال في عندك يا رب محال عندك راحة وشبع وأمان على الصليب رميت أحمالي حضن أبويا يملا كياني سدد ضعفي وحدي جاتي حسب غنك في المجد يغم على الصليب رمت احمالي حضن ابويا يملك ياني سَدِّ ضعفي وحدي يا جاتي حسب غنك في المجد يا غالي حب الهي بلا حدود جه وفداني دمه المسحوب فك إيودي وشال الزنوم ام المسيح وغلب الموت حب إلهي بلا حدود جي وبدني دم الْمَسْفُوكَ فك إيودي وشال الزنوم أمي المسيح وغلب الموب على الصليب رمت أحا حضن أبويا يملك يا نيسة ضدها واحتياجاتي حسب غنك في المجد يا غالي على الصليب رميت احمالين حضن ابويا يملك ياني سدد ضعفي وحتى جاتي حسب غناك في المجد يغن على الصليب رامة أحمالي حضن أبويا يملك يا سد ضعفي يا جاتي يا حسب غناك في المجد يا غالي على الصليب رامة أحمالي حضن ابويا يملا كياني سد ضعفي واحتياجاتي حسب غنك في المجد يا غالي واقف يا ربي ومستنيني احكي معك علشان تغنيني من صدق يا رب ارويني ميه حياه جسدك يحييني واقف يا ربي ومستنيني احكي معك علشان تغنيني من صدق يا رب ارويني حياه جسدك يحين على الصليب رمت احمالي حضن ابويا يملك كياني سد ضعفي يا جاتي يا حسب غنك في المجد يا على الصليب رمت أحملي يا حضن أبوه كياني سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك لمسة حنانك تشفي آلام بكلمة منك تنقل جبال مفيش عندك يا رب محال عندك راحة وشبع وأمان لمسة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 حضن أبويا ملكي سدي سد ضعفي يا جاتي حسب غنك في المجد يا غالي حب إلهي بلا حدود جه وفداني دمه المسفوح فك ايودي وشال الذنوب أم المسيح وغلب الموت حب إلهي بلا حدود جي وبداني دمه المسفوك فك ايودي وشال الذنوب أمي المسيح وغلب الموب على الصليب رامي تأحم حضن أبويا يملك يا نيسا واحتياجاتي حسب غنك في المجد يا غالي على الصليب رميت احمالين حضن ابويا يملك ياني سدد ضعفي وحتي جاتي حسب غنى في المجد يغيب.